Ο πραγματικός άξονας στον οποίο κινείται η σκέψη του Λιαντίνη είναι αυτός της ψυχής καθοδήγησης. Είναι η παρατήρηση πως η ανθρώπινη δραστηριότητα είναι πραγματικά ωφέλιμη για τον άνθρωπο μόνο όταν αυτή βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με τη φυσική πραγματικότητα. Είναι δηλαδή η ιδέα πως κάθε τύπο που υπάρχει στη ζωή μα έχει αξία για μας και δεν είναι περιττό μόνο όταν αυτό ανταποκρίνεται στη λογική και τον επιστημονικό έλεγχο. Σε απλή γλώσσα ο Λιαντίνης παρατηρεί ότι η ανθρώπινη ζωή έχει αληθινή αξία μόνο όταν η σχέση μας καθοδηγείται αποκλειστικά από τη λογική ανάλυση που κάνουμε στον κόσμο μακριά από ήδη κληροδοτημένα ιδεατά σχήματα που δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην επιστημονική μέθοδο όπως είναι οι θρησκείες, οι εθνικοί μύθοι και η εκτεταμένη γραφειοκρατία. Όσον αφορά την ιστορική του θεώρηση, ο ίδιο εξέφρασε βαθύ θαυμασμό τόσο για του αρχαίου Έλληνε, όσο και μεταξύ πολλών άλλων για πρόσωπα όπω ο Σπάρτακος, ο Ισού Χριστό, για πρόσωπα του διαφωτισμού και τη αναγέννηση, των Ρουσό, τον Γκέτε, τον Νίτσε, τον Μάρξ και του Μπολσεβίκου Επαναστάτε. Ο συνδετικό κρίκο που έβρισκε ο Ιατίνε σε όλου αυτού ήταν η συνεχή επαναστατική ιστορική πρόοδο και ανανέωση, ενώ δεν έλειπα απόλυτο σεβασμό για την τάξη των δούλων τη αρχαιότητα, του οποίου τοποθετεί φιλοσοφικά στη μυθική τάξη των αγγέλων. Μπορούμε να αντιληφθούμε στο 100% τι θεωρούσε ιδανικό Λιαντίνη, εάν εξετάσουμε πρώτα το τι θεωρούσε πραγματικά ελληνικό και για ποιον λόγο διαχώριζε κάθετα τον ελληνισμό από τον χριστιανισμό. Ο Λιαντίνη παρατήρησε πω η διαφορά ελληνισμού και χριστιανισμού είναι απόλυτη και ακραία. Είναι το ότι, παραφράζοντα, οι Έλληνε οικοδόμησαν έναν κόσμο που στηρίζεται στην παρατήρηση και την ανάλυση, ενώ οι χριστιανοί οικοδόμησαν έναν κόσμο που στηρίζεται στην υπόθεση και τη φαντασία. Η ανάδειξη οργανωμένων θρησκείων, λοιπόν, όπω αυτή του χριστιανισμού, επειδή ακριβώ στηρίζεται σε δόγματα που δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθούν επιστημονικά και δεν ανταποκρίνονται στον λογικό έλεγχο, σε αντίθεση με τη διαφορετική κατάσταση που επικράτουσε στην αρχαία Ελλάδα, κάνουν τον Λιαντίνη να μην θεωρεί το χριστιανισμό κομμάτι του ελληνικού πολιτισμού στα πιο θεμελιώδη ακόμα ζητήματα. Αντίθετα, ο Λιαντίνη και ειδικότερα στο βιβλίο του Γκέμα. Κάνει το βήμα να χαρακτηρίσει κάθε στάση ζωή που δεν καθοδηγείται από την επιστημονική μέθοδο, όπω η πίστη σε μια θρησκεία, ω εβραϊκή. Μάλιστα, ίδιο παρατηρεί ότι οι νεοέλληνε έχουν πολλά περισσότερα κοινά με του Εβραίου παρά με του αρχαίου Έλληνε, γνωρίζοντα πολλέ φορέ αυτού οι αποθέματα τη Παλαιάς ή τη καινή διαθήκη, αλλά μη γνωρίζοντα ούτε βασικέ πληροφορίε για κύριου αρχαίου επιστήμονε. Χαρακτηρίζει το μέσο Έλληνα ω Εβραίο, ασκεί κριτική στον εθνικό μύθο που μα θέλει ανώτερο από του υπόλοιπου λαού και επιτίθεται σε όσου συντηρούν την ψευδέστηση αυτή, πολύ περισσότερο του μεγαλοδημοσιογράφου και τηλεόραση. Μεγάλη τομή στη σκέψη είναι ο λεγόμενο θάνατο του δάσκαλου. ως θανατος του δάσκαλου θεωρείται το στάδιο που έχει απομακρυνθεί η κοινωνία από την επιστημονική μέθοδο σε σημείο να παραμερίζει το ρόλο του καθηγητή και στη συνέχεια να αντικαθίσταται από τους μεγάλους δημοσιογράφους της τηλεόρασης. Παρατήρηση του Λιαντίνη είναι πως έναν καθηγητή πραγματικά τον αντιλαμβάνονται ελάχιστα άτομα πλέον, ενώ τους μεγαλοδημοσιογράφους των καναλιών, τους οποίους ονομάζει αμόρφο τους, τους ακούν εκατομμύρια κόσμος. Η έννοια του θανάτου του δασκάλου αποτελεί μέρος της ευρύτερης λιαντινικής έννοιας του θανάτου του ανθρώπου. Ο θάνατο του ανθρώπου στο τελευταίο στάδιο συνολικά, σύμφωνα με τον Λιαντίνη, είναι η γενική πτωτική ιστορική πορεία τη κοινωνία των τελευταίων ετών και ιδιαίτερα μετά την ανατροπή του, του σοσιαλισμού. Με άλλα λόγια, η επικράτηση τη ελεύθερη αγορά σταδιακά καταντάει τον άνθρωπο πολιτισμικά αυτοελεξίμπαμποίνο και δημιουργεί κινδύνου για την ύπαρξη του ιδίου αλλά και όλου του πλανήτη. Ο Λιαντίνη διακρίνει κρίσει που θα φέρουν την κατάρρευση του ανθρώπου εάν ο ίδιο συνεχίσει την ίδια του πορεία. Είναι μεταξύ άλλων ο οικολογικό κίνδυνο, η ανεργία και η εκμετάλλευση του τρίτου κόσμου που επιφέρει μαζικέ μεταναστεύσει μαζί και με τι θρησκείε οι οποίε δεν βοηθούν του ανθρώπου να σκεφτούν λογικά και έτσι να βρουν λύσει. Στα τελευταία του λόγια, ο ίδιο εκφράζει βαθιά λύπη για το σκούρο μέλλον που ετοιμάζεται και το θεωρεί βάρο και στην δική του συνείδηση. Θεωρεί ότι ακόμα και ο ίδιο τρώει τη σάρξη των ανθρώπων που θα έρθουν στο μέλλον.